Loistavaa keskiviikkoa. ja tervetuloa uuden jakson pariin. Vieraana meillä on säätiön äh, lasinen lapsuustoiminnasta Janne Takala. Tervetuloa, Janne. Kiitos. Mukava. Äh, Kerro, Janne, tähän alkuun lyhyesti, että kuka sä oot ja mikä on lasinen lapsuustoiminta? Joo, mä oon tosiaan Takala, Janne ja lasinen lapsuustoiminnassa on koordinoimassa. Että, tota, meidän toiminnan tarkoituksena on auttaa ensisijaisesti on auttaa sellaisia henkilöitä, on ne sitten nuoria tai jo aikuisia, jotka tota, kärsivät jotain vakavia tai ehkä pitkäaikaisia haittoja tai ongelmia siitä, että omassa lapsuuden kodissa on ollut haitallista päihteiden käyttöä. Ja oikeastaan meidän kohdalla erityisesti alkoholin käytöstä puhutaan. Eli, tota, ja. Ja itse olen tota, niin, niin, ollut pitkään jo tässä työssä yli kymmenen vuotta, ja sitä aikaisemmin olen toiminut lastensuojelussa, eli tota, huolestaa otettujen nuorten parissa lähinnä, ja. jossa tämä aihe piiri tietysti tulee aika paljon vastaan, koska, koska vanhempien päihteiden käyttö on Kaikki. vuodesta toiseen se on yksi niin keskeisimmistä syistä, mm. Sille että lapset joutuu johonkin tota, lastensuojelutoimenpiteen kohteeksi. Joo. Loistavaa. Öö, Janne ja mun lisäksi täällä on myös totta kai poikien asiantuntija. Tänään meillä on Tommi mukana. Tervetuloa Tommi. Kiitos. kiitos. Öö, muistus kans kaikille Twitchi-liven katselijoille, että sinne voi heittää omia ajatuksia ja kysymyksiä. Chatti niihin sitten täältä vastaalaan parhaamme mukaan. Öö, Suomessa noin joka viides nuori kokee, että vanhemman alkoholin käyttö öö, haittaa heidän elämäänsä. Öö, se on aika tosi paljon. Eli aihe on aika yleinen, äh, valitettavan yleinen. Muista et siitä ihan hirveästi puhuta. Ootteko te samaa mieltä? No mä voin ainakin kommentoida, että tämä että aihe-piiri kuuluu niinku tosi vähän poikien puhelimessa, että mm. voidaan miettiä tässä, että mistä se sitten johtuu, kun kuitenkin kyse on näin laajasta ilmiöstä. Jep. Mm. Kiinnostavaa kyllä. Ehkä tota sen ne, jotenkin ne rajat siinä, että koska puhutaan jostain semmoisesta, josta jotain haittaa ja koskaan koska kyseessä joku semmoinen tavallaan normaalikin kodin aikuisten niin mm. kuin arkeen tai juhlaan kuuluva asia, että se on niin häilyvä monesti se raja, että varmaan sen, se on yksi. Ja varmaan puhutaan vielä lisää tästä, että miksi näistä on vaikeita tai liian vaikeita ottaa puheeksi, mutta kyllä omakäsitys on myöskin se, että ei nuoret ihan hirveästi meidän palveluihin hakeudet ja joudutaan etsiä tavallaan mm. heitä. Kyllä ehkä tuntuu, että, että se on sellainen aihe, mistä on tosi vaikea jotenkin puhua. Tämä musta, että, että se on sellainen, mitä ajatellaan usein, että, että se on niin se jotenkin oma perhe ja oma juttu on se, mikä kuuluu vaan sulle. Että ne on niin jotenkin yksityisasioita, mistä ei, mistä ei saa tai pidä puhua. Öm, onko näin? Saako näistä keskustella? Saako puhua? No siis, se on oikeastaan koko elämässä, että oletko lapsi tai jo aikuinen, niin se on ihan fakta-asia, että se sun oma kokemus, että mitä sä itse tunnet ja mitä sä koet ja mitä sä näet, niin se on sun omaisuutta ja todellakin siitä saa puhua. Ja tulee ehkä paljon semmoisia vähän vihjeitä, ettei nyt kuulu, kuuluisin niin puhua mistä kodin vähän huonommista jutuista kodin ulkopuolella. Ja joskus ne on vihjeitä, vaan jos, joissakin, esimerkiksi jos on, nämä ongelmat menny vähän pidemmälle, niin sitten saattaa tulla ihan suoriakin, että, että muuten voi puhua näistä asioista, siitä tulee huonoja seurauksia. Mutta nuorille tota, nuorelle, lapselle ja nuorelle hirveän vaikea tietysti tämmöisiä niin vastustaa, tämmöisiä ohjeita, mutta itse, itse tota, on sillä toisella kannalla, että aina saa puhua. Joo, ehdottomasti. Ja pitää puhua myös just sen takia, että, että nuori, jos perheessä on tämmöistä niin alkoholin ongelmakäyttöä, niin jotenkin huomaa, että hän ei ole yksin, vaan tosiaan on muitakin. Ja sit toisaalta ehkä osaa sitten tunnistaa, että ne mahdolliset ongelmat siellä perheessä, niin juontuu just siitä, että sitä alkoholia siellä käytetään. Mm. Meillä ehkä usein on sellainen ajatus, että jotenkin halutaan tehdä semmoinen mahdollisimman kiilotettu kuvaa siitä omasta perheestä, jotenkin halutaan, tai on ehkä sellainen olo, että kaikilla muillakin on niin, niin kivat perheet ja kaikkea, niin sitten, sitten ehkä tulee sellainen, että no miksei mulla on, jos on jotain tämmöistä, mutta tästäkin ehkä huomaa sen, että oikeasti on ikävä kyllä tosi yleinen ja, ja tota, vaikea aihe. Mm. Um, sitten ehkä, ehkä vielä sekin, että jos on menty niin vähän sille ongelman alueelle niin ja jotenkin perheessä vihjetään, että tämä pitää jotenkin pitää meidän, niin se ehkä rupeaa vaikuttamaan vähän siihen nuoreenkin, että hitsi, että me ollaan autoperhe perhe ja onko me jotenkin niin kuin huonommasta perheestä. Että sit itsellekin varmaan tulee sellainen, että ollaan kummallista porukkaa, että eipä hirveästi huita puhua näistä. Mm. Niin ja sitten ehkä halutaan myös jotenkin suojella niitä omia vanhempia mm. jotenkin. Siksi sitten ollaan hiljaa asiasta. Jep. Öö, sitten että tähän aiheeseen liittyy myös aika paljon stigmaa, ja ehkä tästä just koetaan semmoista häpeää, että, että, että miksi mun nyt on tämmöinen, ootteko te tästä samaa mieltä? Joo, kyllä. Tämä on, on semmoinen outo asia, että minkä takia meidän pitäisi hävetä semmoisia asioita, mitä joku muu tekee, että mm. miksi ne vanhemman, vanhemman tuota, tekemiset on mun häpeä miksi mä olisin niin huonompi, jos vanhempi, joo, että minun on paljon miettymistä, mutta ehkä tässä just tullaan, niin mitä sanoit äsken, että että, että että huomaa sen, että muillakin on niin tapasta elämää tai jopa mm. samanlaisia ongelmia kotona, niin, niin häpeä on kyllä se, siis se puhuminen on kyllä niin häpeän kanssa oikeastaan ainoita tapoja varmaan päästä eteenpäin ja se on tärkeä asia, koska se voi jos ei sitten jos ei missään pääse pääse puhumaan, niin se kyllä niin häpeäkin vähän kasaantuu silleen, että mm, vaikuttaa sitten vähän niin kuin se koko siihen käsit että mitä ajattelee itsestä niin kuin syvällisestikin. Mm. Jep. No onko jotain vinkkejä, miten tällaista häpeää voi purkaa? Joo, oikeastaan sanoinkin jo sen, sen, mikä on mun mielestä se ehkä paras tai jopa ainut, eli tota että tuota, puhuu asioista. Mm. Ei tarvitse olla ammattilainen välttämättä, tai tai mikä koulun aikun, tai mitä että kuka tahansa jäi. Että totuttelee tavallaan sillä ajatuksella, että, että, ne, että tota, asia on silleen normaali, vaikka siinä olisi jotain ongelmiakin, että mm. aina voi puhua ja, ja ihan varmasti jokaisella muullakin kaverilla ja ketä koulussa näkee, niin on jotain asioita, mit mitä mm mitkä niinku samalla tavalla painaa tai josta ei huvittaisi puhua, mutta on yksi niistä ja luonnollinen asia kanssa. Mm. Sitten ehkä kans aika usein poille muutenkin on, on ehkä sellainen olo, että ei voi puhua niistä omista tunteista ja asioista, niin ehkä on varmaan just hyvä muistuttaa, että niistä saa, ja, ja puhua, jos, jos on sellainen olo, että, että niissä jotain, mikä painaa mieltä, niin ei tarvitse jäädä yksin niiden huolien kanssa. Niin, ja on myös se, että häpeä on ihan niin kuin normaali tunne. Mm. Kaikki Jep. häpeää jotain. Että senkin niin kuin hoksaaminen. Tää on tosi hyvä pointti mm. kanssa että tuota, että tavallisesti rupee häpeämään sitä, että häpeää mm. niin paljon, mm. että, että se on semmonen, mm. kyllä. Joo. No sit vähän miettiä sitä, että, että, että miksi alkoholia oikein käytetään? Ää... Niin, miksi, miksi teidän mielestä ihmiset käyttää alkoholia? No, tota... Mm... Siis kyllä toi, toi on vähän niinku vuosisatojen, ellei tuhansien en ole mikään historioitsi, että se sillä lailla perehtynyt aiheeseen, mutta mm. kuitenkin tavallaan on ollut jonkinlainen tarve siis ihmisillä aikojen saatossa niin kuin, irtautua jotenkin siitä perustekemisestä tai arjesta tai, tai tuota, päästä niin kuin hetkeksi eroon tai tavallaan jotenkin päästä siltä tavallisesta oloista irti. Mm. Yritän tässä nyt ehkä sanoa si sano siis, että, tuota, että, että sille alkoholikäytölle tai semmoiselle lailliselle päihtymykselle on niinku kyllä, kyllä tota ihan niinku järkisyitä tavallaan. Mm. Että... Kyllä. Varmaan yksi on se tunteiden käsittely. Mm. Tai et, tai mä en tiedä, onko se tosi suomalaista vaan, mutta mm. että tavallaan siihen, vituttaa, niin vedetään perseet ja sitten toisaalta, jos on pyytä juhlaan, niin mm. silloinkin tehdään samaa. Että. Ja sit varmaan yks on semmonen niin se liittyy semmoiseen johonkin yhteenkuuluvuuteen ehkä. Mm. Mietin vaikka just ja. nuorten kohdalla. On niin, Että lähdetään viikonloppuna ja juoda juodaan ja sit maanantaina koulussa jaetaan niitä kännitarinoita. Ja, mm. Joo, tosi hyviä pointteja siis. Ja yhteenkuuluvuus, koska se on kiinnostavaa, että se, mikä jollekin on yhteenkuuluvuutta mm. lisäävää, niin se saattaa sitten taas jollekin olla ulostulkemista Joo, tavallaan, ehden, että joten. jos ei kiinnosta se. Esimerkiksi tässä, että jos kotona on joutunut kärsiä siitä, että jompikumpi tai molemmat vanhemmat tai muut aikuiset siellä juoniin, niin aika monilla se menee silleen, että sitten ei, ei itse halua siihen hommaan ryhtyä. Mm. Tai ainakin haluaa olla aikuinen ja odotella aikuisuuteen asti mm. ja sitten vasta niin kuin miettiä sitä omaa uhdetta alkoholin, mutta, mutta aika monen voi aiheuttaa myös sitä, että no, pitää löytää semmosia kaveriporukoita, missä ei tuota harrasteta, tai mm. sitten mm. muuten voi olla ulkopuolinen. Tai mutta... miettiä ehkä, että jos se ainut asia tavallaan, joka pitää sitä kaveriporukkaa yhdessä, on se alkoholi, niin onko se kauhean hyvä juttu sitten? Se sit. mm. to... ja, ja toi on muuten, toi on vähän semmonen, mikä sitten jatkuu joillekin ja myöskin ongelmia, ongelmallisesti alkoholia käyttävillä, että että kyllä mä oletan nyt semmoisessa hepaarien tota keski-ikäisten ukkojen porukassa, niin on myös vähän semmoista, että hirveästi muuta yhteistä ei ole mutta kuin se, että turrutetaan tällä samalla juomalla täällä omaa jotain pahaa oloa siitä, miten elämä meni tai mm -hmm. näin okay. Mutta se oli hyvä toi myöskin tämä että juodaan iloa ja juodaan suruun. Mitä te ootte mieltä, että kumpi on niinku ok ja kumpi, tai onko sillä... Mm -hmm. Mm -hmm. No kyllä, kyllä jotenkin, just jos mä mietin, että, että netistä esimerkiksi kun etsitään, että miksi ihmiset käyttää alkoholia, niin sieltä nousee että tämmöinen sosiaalinen juominen, eli just tämmöinen että yhdessä juominen, sit se, että juhlitaan jotain ja arjesta irtaantuminen, mutta sitten sieltä myös nousi huolien murheiden käsittely, mm -hmm. niin se ehkä on vähän huolestuttavan kuulosta, että, että jos se tapa, miten sä, jos sulla vaikka tosi jotenkin huono fiilis ja sit sä oot silleen, että, että mitä mä nyt helpotan tätä, niin jos se alkoholi on se ainoa tai paras tapa, minkä sä keksit sen, sen niinku huonollaan käsittelyyn, niin se ei kyllä kuulosta hirveän hyvältä. Mm. Eli kyllä se ehkä jotenkin kuulostaa sitten vähän huonolta se. Mm. Mm. Joo. No, tässä jo vähän päästiin siihen, mutta onko teidän mielestä käyttö yleisesti aina paha asia? Onko siitä myös jotain hyötyä? No, olisi pitänyt tutkia jotain mm. tilastokirjoja, ennen kuin tänne tuli, mutta siis Mä veikkaasin, että joku 70-80 prosenttia suomalaisista aikuisista esimerkiksi käyttää alkoholia. Ja silloin tällöin, että kuinka moni heistä niin kuin suostuisi ajatella, ajatella että tätä tota, että on paha asia minulle. Mm. Että kyllä se varmaan valtaosalle, valtaosalle tota tuo elämää jotain myönteistä tai jotain vaihtelua tai väriä tai mitä nyt muita mm. hyviä asioita. Sitten tota, itse, kun tekee tätä työtä niiden kanssa, jolle, jotka ovat joutuneet ongelmiin ongelmallisiin tilanteisiin kotona, niin, niin se, he eivät kuulu siihen porukkaan. Ja itse tahalla tavallaan neitä, että... Mutta, mutta pitää muistaa se kokonaisuus, mm. tai kokonaiskuva, että on mm. paljon myöskin tavallista ja varmaan ihan myönteistä. Joo, ja mä ajattelin, että kun mietitään siis tälläinen pienissä määrissä alkoholi, niin kun pojat ja ö, nuoret miehetkin välillä on vähän sellaisia tukkisuita ja osaa mm. ehkä niistä tunteistaan puhua, niin silloin ehkä tulee sanottua sille, että Etsi sä oot hyvä jätkä ja niin mm. on mäki ja se voi olla ihan positiivinen juttu. Mm. Mm. Se on vähän ikävää ajatella, että jos se että pitää päihtöä vaan sitä, mm. monta, että mm. pystyy tolleen sana, mutta se on tietenkin mm. hyvä, jos, jos sitten silleen pystyy. Öm, no, mitä haittaa alkoholin käytöstä on? Joo, no... Varmaan aika pitkälistä. <tä tä> niin. <tä> joo, Kyllä. Yeah. Ja se on varmaan... Myös tavallaan vähän semmoinen niin arvo tai arvoasiakin, että mitä itse pitää niin kuin arvokkaimpana, että joku saattaa ajatella, että oma terveys, tai se miltä näyttää on esimerkiksi kaikista arvokkainta mm -hmm. ja alkoholilla on siihen enemmän käytettynä isoja vaikutuksia. Joku ajattelee ehkä sosiaalisemmin sitten, että, tota, että pahinta mitä alkoholi voi aiheuttaa on se, että jos kohtelen huonosti vaikka kavereita tai jotain puolisoa tai muuta. Mm -hmm. Tietysti terveysongelmat varmaan noissa se niin kuin klassinen vastaus, että... että tota niin, niin. Ja niitä riittää sitten tietysti paljon asiantuntempiempien niin pohti, kirjoittavaksi, että mitä kaikkia ne fyysiset terveyshaitat on. Mm -hmm. Mut. Mut. Sitten tietysti ehkä se, semmoinen niin mielenterveyspuoli tavallaan, että jos, mm -hmm. jos tota alt, altistaa itsensä niin masennosta lisäävälle ja pahentavalle aineelle kovin säännöllisesti, niin se on riskiä tota riski, ja saattaa sitten myöskin, joilla on varmaan niin opiskelua joista ne, tai työelämässä, niin, niin tai kasaantua ne, että tulee stressejä, ja sitten sitä tai alkoholilla, joka on kuitenkin tosiaan niin kuin depress, depressantti tavallaan, mm -hmm. että... sitten mulle tulee mieleen niin kuin, äh, se, kun helposti sitten se harkintakyky pettää, ja sitten ehkä tulee tehtyä jotain, mikä kaduttaa, tai sanottuu jotain, mikä kaduttaa, niin on varmasti mm. yksi. Kyllä. Niin. se on mun mielestä jotenkin kuvittavaa, että, että äsken me todettiin, että, että alkoholi usein käytetään murheiden ja huolten niin poissaamiseen ja niiden, niiden hoitamiseen, ja nyt me sit todetaan myös, että, että tota, siitä alkoholin käytöstä voi sit tulla just masentuneisuutta ja, ja niin huonoa oloa. Niin. niin, se on he helposti mm. varmasti semmoinen oravan pyörä mm. Mm. tapauksissa. Ja. Niin, kyllä. Ja. Ja sitten tietysti se tota, kohtuus, jos sitä käyttää. Mutta tietysti, ei, en tässä tietystikään halua, eikä voi olla tuputtamassa, että alkoholin käytön niin hyviä puolia, että joo. onhan sitä paljon puhuttu, että miten niin kuin teidän, teidän sukupolvi pa, paljon useammin niin kuin selviää ja osaa tota, irtautua arjesta mm. ja pitää hauskaa ilmankin, että onhan se tosi hyvä. Jos, jos näin menee, mutta varmaan niin paineita tavallaan on siinä vaiheessa kun täysi tai muuta kun yhteiskuntahan, niin kuin yhteiskuntahan tykittää kyllä silmille ihan mm. paljon sitä sitäkin, tota, niin viestiä, että olisi ihan hyvä, kun tässä nyt vähän ottaisitte tuota viinaa niin kuin täällä on tavattu, aina tehdä ja muuta. Jep. Ja päästään hyvin tähän vaiheeseen mistä haluan jutella, että, että miten alkoholi Just niin näkyy suomalaisessa kulttuurissa ja miten se sitten vaikuttaa meidän niinku sen alkoholin käyttötapoihin. Koska mä kyllä väittäisin, että, että Suomessa erityisesti ehkä miehille ja, ja tota, pojille on kyllä aika semmoinen, että, että kunnon miehet juovat sitä viinaa ja saunaillassa sitten sit niinku lähtee. Niin, niin se on varmasti vaikuttaa aika paljon siihen, miten me, ollaan niinku, tai miten me käytään alkoholia. Että, että miten, miten tämä ympäröivä yhteiskunta sitä niin meille, miten se siitä viestii. No, mun tulee mieleen juuri tällainen... Niin kuin miesten tämmönen, juodaan nyt pöydän alle, kun pitää tipahtaa mm. ekana. Ja tavallaan, että kuinka se on niin kuin meillä hyväksyttävää vetää ne perseet. Ja sitten mm. miettimään, että kuinka monta eri niin kuin sanaa meillä on pumalalla. Niin että vedetään ja perseet, mm. tai ollaan naamat, tai vedetään mm. tumut ja mitä näitä kaikkea on. Että se on jotenkin iso osa tätä ihan suomalaista mm. kulttuuria. Rakkalla lapsella monta mm. nimeä, vähän semmonen. Mm. Mutta joo, toi on kyllä kiinnostava toi äijämeininki ja tosi miesmeininki, että nyt kuitenkin ö, on käynyt ilmi, että, että tota, naiset ja naiset ja varmaan muunsukupuoliset ja näin, että se on myöskin heillä tavallaan ollut kuitenkin niin kuin vuosikymmeniä saatossa koko ajan kasvava juttuja ovat tulleet niin kuin, tasolle, että olisiko nyt jo sitä aika ehkä Huomata tai unohtaa jo toi, että se on sitten joku miehisyyden merkki, mm. niin kuin se ja. juominen, että ja, ihan voin, myöskin näitä asian ongelmallisempia puolia tässä on työssäni niin voin, voin vakuutella, että ihan yhtä komeasti onnistuu muiltakin kuin miehiltä toi mm. paljon juominen ja liikaa juominen ja murheiden ja aiheuttaminen, että, Jep. että ei, ehkä, en ehkä lähtisi enää sillä Sukupuoli asialla hirveästi mm. hakemaan ja. mitään tuota, miehisyyspisteitä, että mm. on kova vetämään viinaa mutta mietin, että et oletteko esimerkiksi työssä huomannut, että et onko esimerkiksi sit perheessä, niin onko jotenkin enemmän sit ok sanoa, että et et jos vaikka isällä on vaikka joku alkoholiongelma, sitten taas vaikka äidillä, että edelleen tätä, että et, et se nyt on enemmän miesten ongelma, vaikka just alkoholismi. Sitä on, tota, aihetta on tutkittu niin kuin lapsen kokemuksien kannalta ja on todellakin niin ollut ainakin vielä tutkimuksien tekovaiheessa. Että... Se äidin juominen koetaan vielä pahemmaksi, mm. koska tota, on, on niitä semmoisia, niin meillä kaikilla muodostuneita kuvia, kuvia tota, että mikä on kuitenkin sellaista normaalimpaa alkoholiongelmaa tai mm. niin kuin, niin mie, miehen juoppuuteen on jotenkin liitetty semmoisia, tavallaan vähän myönteisiäkin semmoisia ihaileviakin kuvia, että on vähän niin kuin kat, rentokatuja, on tyyppisiä, mm. kun taas nainen on, on näissä perinteisissä kuvissa ollut aina vähän semmoinen säällittävä. Niin kuin, tota, vaikka voisi syvin ajatella, että se on nimenomaan toisinpäin, että, tota, että, että naiset on tasa-arvoistumisen myötä päässeet kanssa niin kuin, toimimaan niillä haitallisillakin tavoilla, millä haluavat ja ryhtymään vaikka niin alkoholisteiksi mm. ihan julkisesti ja näin. Että, tota. mm. no, no. Öö, no miten sitten, miten tämä vanhempien päihteiden käyttö yleensä vaikuttaa nuoren omaan suhteeseen siihen alkoholin kanssa? Onko se yleensä, että, että sitten ne nuoret ei halua itse käyttää sitä, ne halua niinku joutua saman tilanteeseen, vai, vai onko siitä jotain tietoa tai ajatuksia? Siinä, siinä on semmoista, vaikka, semmoista polarisaatiota, mm -hmm. eli kahtia jakautumista vähän niin kuin, ä, ääripäihin. Että mm -hmm. tuota, joillekin, joillekin se nuorille, ja siinä kun vuosia tulee, niin se tuota, oma alkoholinkäyttö on yksi keino tavallaan paeta niitä tunteita ja ahdistuksia, mm. mitä siihen liittyy. Ja se on tietysti opittu malli helposti kotoa. Yeah. Mutta sitten, kuten tuossa jo aikaisemmin mainitsinkin, niin hyvin tavallista on myöskin se, että on erittäin kriittinen suhtautuminen alkoholia. Mm. Ja, tota, ja sekin voi olla aika semmoinen niin raskas sitten kokemus, että se ei välttämättä ole sellaista kovin ilo, ilomieli, niin kuin mm. ilo, iloisen sävyn tota, raittiushenkisyyttä, vaan enemmänkin semmoista. Yeah. Että pakko kieltäytyä, että tää on kaiken paha alku. Jep. Tähän väliin on ehkä myös hyvä sit vielä muistuttaa tosiaan kaikille, että ikinä ei ole pakko alkoholia juoda tai, tai muuta, että se on ihan jokaisen oma päätös. Ja, ja jos sun kaverit siihen painostaa tai muuta, niin sit se on vaan merkki siitä, että ehkä, ehkä on parempi hankkia jotain muita kavereita. Ja ehkä voi hyvä mainita mm. myös, että se on alaikäisiltä, Sen nauttiminen on kielletty. Se on mm. Kyllä. Mm. Mm. kyllä. Ö No miten sitten alkoholinkäyttö perheessä, että miten, se, miten se vaikka vanhempien päihteiden käyttö vaikuttaa sen nuoren elämään? Varmasti on monella hmm. eri kokemuksia ja muita, mutta onko meillä jotain yleisiä ajatuksia? Hmm. Tämä on tosi laaja kysymys, hmm. mutta on siis se, tavallaan semmoisia niin jokapäiväisiä asioita, missä se voi tulla ihan käytännössä vastaan, että on esimerkiksi Öö, tota, niin paljon häiriöitä, iltaisensa vanhemmilla saattaa olla kavereitakin, mm. jotka on niin kuin, merkeissä käymässä ja muista, että kyllä meillä on aika paljon sitä ollut, että ei pysty esimerkiksi levätä tai keskittyä koulu, kouluduuneihin tarpeeksi. Sitten niin kuin, saattaa arjessa tämmönen, tavallaan niin kuin, rutiinit heittää, että mm. joku ei huolehdi tarpeeksi, tarpeeksi tota, vaikka, vaikka heräämisistä ja niin kuin, ruu, ruuasta. Ja, tämmöisistä asioista, nyt tämmöisiä käytännön juttuja mutta sitten on myöskin semmoinen niinku ilmapiiri asia, että tota, ja nyt puhun kyllä semmoisista niinku vanhemmista semmoista perheistä, missä niinku juodaan monia kertoja vaikka viikossa tai mm. lähinnä mutta, tota, mutta se monet kertoo semmoisesta niinku ahdistavasta ilmapiiristä että ei oikein nuori Lapsi jää niin vähän näkymättömäksi ja vanhemmat niinku olevan kiinnostuneita lähinnä sitä ammasta meiningistäan pullon mm. parissa ja muusta semmoisesta, että, että se kyllä niin kuin vaikuttaa sitten siihen, siihen minäkuvaan ja mm. psyykkeeseen. Varmasti. että tää tulee aika semmoinen niin kuin musta musta möykky koko hommasta että mm. ihan varmasti sitten varmaan se rähtää niin kuin tai saa murehtimaan, että miten niin omien vanhempien jaksamisesta myös, mm -hmm. miten ne pärjäävät. Sitten tavallaan myös se niin kuin, turvallisuuden tunne tai voi kyllä riutua. Mm -hmm. Kyllä, tuo on hyvä myös tuo puoli vanhemmasta, että se on, se on tosiaankin myöskin ihan niin kuin tutkittu asia. Että nuori miettii esimerkiksi ihan terveysvaikutuksiakin mm -hmm. Ja tota joskus niin kuin liikuttavan pienistäkin tavallaan, että, että meillä on joskus ottanut yhteyttä joku, että on nähnyt esimerkiksi pari pulloa ja kaapissa ja huolestunut siitä, että miten tämä voi vaikuttaa mun vanhempiä, tyyppistä. Mm. Ja sitten taas, niin kuin, vähän oikeastaan muuhunkin kuin juomiseen, että, että tupakan polttoa, esimerkiksi niin kuin monet on, pitä, on va, omia vanhempiaan se tupakan polttoa. että se on vaikea ymmärtää, että oma vanhempi haluaa tehdä itsellensä jotain niin, yksiselitteisesti, niinku, terveydellisesti haitallista, että mitä jos saa jonkun syövän ja mm. tämmöistä. Niin just se, että koska niinku tietää kuitenkin, tai kaikki me tiedetään, että just se alkoholin ongelmalinen käyttäjä vaikka se tupakointi, että se ei tee kenellekään hyvää, että miksi mm. se sitten tekee mm. sitä. Mm. Kyllä. Jep. Ja myöskin sitten se, että miksi, miksi niinku vanhempi haluaa valita sen, että et, et, et mik, miksi se voi niinku <laughs> haluta olla mieluummin niinku tulee turruttaa itseänsä, mm. kun että mä juttelis vaikka mulle ihan tavallisia asioita, tai jopa tehtäisiin jotain, jotain muuta. Aika moni niinku, ta tavallaan kaipaa semmosia, että olisi olis tavallista, että ei vanhemmilta niinku, odoteta yleensä mitään kovin ihmeellistä mm. edes. Mm -hmm. Ja sitten just saattaa olla semmoinen tilanne, että ei uskalla tai viiti tuoda kavereita himaa, koska pelkää, että vanhemmat on siellä päihtyneenä, että jotain tyhmää tai sanoo jotain tyhmää. Mm, toi Kyllä. on siis hyvä, hyvä nosto, että se voi myös just vaikuttaa siihen nuoren sosiaaliseen hyvinvointiin mm. ja siihen, että kaverisuhteisiin ja muuhun. Kyllä, ja sitten pieni, pienillä paikkakunnilla vielä, vielä tuo ongelma, sitten, niin kuin vanhempien näyttäminen, näkyminen niin kuin kylällä niin, niin on aika monilla murheena ja semmoisena pelkona, että taas siitä saa kuulla koulussa tai jotain. Mm vaan hepas oli, äiti oli aika huonossa kunnastossa. Mm. Ja toi on nyt aika, aika surullista, kun ei tavallaan se lapsi ei ole siihen tilanteeseen todennäköisesti vaikuttanut eikä, eikä hän voisi sille mitään. Eli toi on ehkä just semmoinen, mikä kannattaa pitää mielessä ennen kuin tuommoisia kommentteja sanoo tai muuta, että et, et se ei kuitenkaan ole, niin kuin, ole sen lapsen, lapsen mitenkään vika tai vastuulla. Ja sitten just niin kuin aluksi puhuttiin niin siitä varmasti ihan valmiiksi, se tyyppi kokee jonkinnäköistä häpeää ja huonoa fiilistäni. Niin... Voi miettiä, että onko, onko tommoset kommentit tarpeellisia. Voisin kommentoida, chatti on tullut Rampolta, että alkoholin nauttiminen ei ole alaikäiseltä kielletty, myyminen, välittäminen ja mainostaminen on, sekä väke, väkevien halussapito on alle 20-vuotiailta kielletty, ja mietojen halussapito on kielletty alle 18V. Mut just mietin, että miten hän voi nauttia alkoholia, jos sitä ei ole niin hänen halussa. Niin. Et... Joo. Se on. Se on. Eli lähtökohdaisesti tota todetaan, että joo, alkoholiasta täysikäisenä, niin siihen on ihan kaikki lupa. Öö, no tästä me hyvin myös päästään nyt siihen, että et al täysikäisenä alkoholin nauttiminen on laillista, sitä ei ole millään lailla kielletty. Öö, mistä me tiedetään, milloin siitä alkaa tulee sit ongelma ja milloin se vielä pysyy niinku ihan kohtuuden rajoissa, ilman että et siitä täytyy silleen huolehtia? Joo, oma alkoholin käyttö. No, niin, tää on kyllä aika silleen. Kanssa vaikea kysymys, ja itse asiassa ehkä oma työssäni enemmän olen tottunut miettimään sitä vanhempien tota, juomisen vaikutusta omaan hyvinvointiin kuin oman juomisen, mutta tietysti ylipäät, ylipäätään se, että jos tätä asiaa mietti, miettii, niin, niin tai jos se käy jotenkin mielessä, että tota, hmm. onkohan tää nyt hyvällä tolalla, niin kyllä tähän esimerkiksi ihan semmosia käytännön testejä on olemassa niin sanottuja audit-testi, varmaan audit esimerkiksi niin löytyy varmasti Googlella, jossa pystyy sitten ihan niin, tuota niin, niin työttämään niitä omia käyttötapoja ja määriä, ja sitten saa siitä vähän palautetta, että mitä se näyttää. Mm. Et, mutta ehkä nyt tietysti itse, kun tämä niin perheenjäsenten ja läheisten asema on lähellä, niin, niin ehkä nyt yksi mikä tulee mieleen, niin jo, voisiko asiasta niinku keskustella niiden ihmisten kanssa, jotka merkitsee eniten, mm. että mitä mieltä sä oot, onko tämä niinku ok ja mm. et, miten mä käytän alkoholia. Ja sitten varmaan semmonen, että jos se rupee jotenkin valtaa mm. alaa siitä niinku perusarjesta ja elämästä, että se jotenkin ry rytmittää sitä ja rakentuu sen niinku alkoholin mm. ympärille, niin on varmaan yksi semmonen, missä on hyvä y havahto. Joo jos miettii, että jotenkin pyörii siellä suunnassa. Ja Just tuo oli hyvä sanoa, tuo rytmitys. Se on niin sellainen ohjaava asia. Toki niin kuin puhutaan näistä, näistä funktionaalisista alkoholisteista, eli henkilöistä, jotka esimerkiksi tekee vaativaa työuraa hyvällä menestyksellä, vaikka käyttävät päivittäin alkoholia ja, ja näin edespäin, että monimutkaisia asioita mm. sillä, sillä tavalla mutta ehkä se, semmosen niinku ulkoisen pärjäämisen, että siitä sen perusteella en itse katso, että voi niinku kukaan sanoa, että mm. onko alkoholin käyttö liiallista vai ei, mm. Mutta ainakin nyt ne siis, että, että tota, jos huomaa, huomaa terveyshaittoja, tai että masentuneisuutta tai niin unen heikkemistä, mikä on yksi semmonen tosi iso alkoholihaitta monille, että unenlaatu kärsii ja ei ikinä saa levettyä. Mm. Tai sitten, että jos läheiset ihmiset jollain tavalla vihjaa tai osoittaa, että siellä ei ole ok, niin sitten varmaan miettimisen paikka ainakin. Niin ja mm -hmm. sitten varmaan myös se, että jos huomaa niitä haittoja, mutta jatkaa silti, niin sekin on mm -hmm. varmaan yksi semmoinen. totta, hyvä. Jep. Siitä ehkä jos huomaa, että se ei ole ehkä sitten niin terveellä pohjalla se, että mm -hmm. jos on semmoinen, mitä ei enää pysty lopettamaan tai hallitsemaan. Jep. Ja sitten toi mikä tuossa vähän jo nousikin, niin ehkä musta, että meillä on usein semmoinen ajatus, että, että se alkoholi tai ylipäätänsä päihteiden käyttö niin joka on jokaisen oma asia, tai siihen ei saisi jotenkin puuttua. Niin sekin on mielestäni hyvä pitää mielessä, että jos on huolissaan just vaikka kaverin tai, tai kaverin vanhemman tai, tai jonkun, jonkun läheisen niin siitä päihteiden käytöstä tai alkoholin käytöstä, niin siitä sitten on parempi, parempi sanoa, että, että ehkä tämmöinen, tota, että se on jokaisen oma asia, niin se on ehkä vähän nyt turha, turha ajatellut tolapa nykyään. No miten sitten, miten nuori voi tietää, että se oman vanhemman alkoholinkäyttö on, on, on ongelma? Tässä jotenkin tulee, tulee tota niin, niin, taas hyvin yksinkertainen vastaus, joka, joka toivottavasti nyt kertoo jotain, voi olla, että ei kerro, mutta se on ihan täysin niin kuin omasta kokemuksesta kiinni, että onko se, onko se niin nuori, nuorelle ongelma, että jos siltä tuntuu, mm -hmm. niin sitten että, että vanhemman juominen haittaa tai on jotenkin ongelma tälle perheelle, niin sitten se semmoinen on, ja sitten sit olisi hyvä päästä jonkun kanssa puhumaan. Mm. Mutta sitä, että jos tarkoitit sillä tavalla, että pystyykö nuori niin arvioida sitä vanhemman juomista että onko se hänelle niin alkoholin käyttönä nyt niin vaarallista, mm. vaikka terveydellisesti tai muuta, niin semmoiset on hyvin vaikeita, että varsinkin silloin, kun mennään sille alueelle, että, että että vanhemmasta voidaan ryhtyä puhumaan niin riskikäyttäjänä tai ongelmakäyttäjänä tai muuta, niin nuori perheenjäsenet ylipäätäänkään ei yli, muut, muutenkaan pysty niin enää pysyä perillä siitä, että minkä, millaista se käyttö oikeasti on, koska mm. silloin tulee mukaan myöskin tämmöiset kaiken ma maailman piilopullot ja vaivihkainen juominen ja hyvin mm. monenlaiset kekselijätkin tavat. Ja ylipäätäänkin ehkä se... se, se surullinen asia tässä, on niin pakko mainita ääneen ja nuorten kannaltaan, että vanhemman juomiselle hyvin harvoin pystyy lapsi yhtään mitään. Mm. Että se on se, on se niin kuin, valitettavasti asiasta voi yrittää puhua, ja, ja varmaan niitä poikkeustarinoitakin on, että jotain on vaikuttanut, mutta mutta tota, yleensä ei. Että, mm. että jostain jostain semmoista omista sisäisistä impulseista ne alkaa sitten ne, ne, että joku tajuaa vähentää ratkaisevasti tai kokonaan raitistua juomista, mm -hmm. mutta yleensä läheiset ei siihen hirveästi pysty vaikuttamaan. Mm -hmm. Se on kyllä hyvä just, että, tuota, että jos niin lapsi tai nuori vähän huoli, onko tämä ok, niin huoli yleensä ei ihan niin tyhjästä tuutta mm -hmm. synny. Sitten varmaan niin kuin, voi sitä, vähän kodin sitä ilmapiiriäkin haistella, että jos vanhemmat on koko tai vanhempi on koko ajan väsyt ja äärtysä. Mm -hmm riitaa ja tämmöstä. Niin. Mm. Ei tarvi niin jäädä miettimään sitä, että onko mm. tässä nyt joku Aani. ongelma, vaan, mm. vaan just on tapaisesti, että jos on huoli, niin mm. tai jos miettii, että onko huoli, niin mm. kyllä hyvä, jos pystyisi jollekin vähän sitä avata. Mm. Kyllä. Jep. Ja sit mun mielestä sanoi hyvin, että, että aika usein niin kun, se läheinen ei voi sitä mitenkään niin suoraan parantaa tai korjata sitä tilannetta niin sekin on ehkä hyvä just nuoren muistaa, että, että se ei kuitenkaan ole mitenkään sun vastuulla nyt huolehtia siitä sun vanhemmasta ja saada sit tilanne korjaantumaan. Että se on semmoista, mihin todennäköisesti kukaan lapsi tai nuori ei yksin pysty. Et, et, täytyy vaan jotenkin saada sitten haettua apua siihen tilanteeseen. Mm -hmm. Öm, varsinkin, että tota, itselle, niin että et pystyisi saada niin kun, omaa semmoiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen jotain tukea. Aika monilla nuorilla se tulee sitten. Val vähän valitettavastikin niin se aika monille tulee vasta niissä vaiheissa, kun muutetaan pois kotoa, ja ehkä ollaan sitten omassa ekassa asunnossa, ja sitten huomaakin, että asiat ei mm -hmm. muuttuneetkaan niin kuin räpäyksestä helpoksi, vaan sen takia, että en näe sitä päivittäin tai joka toinen päivä juovaa vanhempaa. Vaan sitten ne rupee mylläämään ne vaikutukset, mitä on vuosien varrella voinut tulla, että, tuota, mm -hmm. että se vaikuttaakin semmoiseen kaikkien itsetuntoon, ja on tullut jotenkin No justiin semmoinen ulkopuolinen tai itsetunnetuja tai jotenkin semmoinen olo. Ja sitten moni niin ehkä sitten huomaakin, että jotain apuakin on olemassa ja muuta. Ja itse niin kuin me toivottaa vähän aikaisemmin, nuoret puhuisi mm. asioista. Mm. No onko sit, just sanoit, että toivottajat nuoret niin kuin mahdollisimman aikaisin puhuu asiasta ja hakee apua, niin, niin onko joku tietty raja, milloin tietää, että okei okay, nyt tämä on semmoinen tilanne, että hän täytyy saada apua? Mistä tietää, että nyt on ylitetty se raja, että tästä on tulossa ongelma? Onko se vain, että sitten kun se alkaa huolettaa, niin voiko heti vaan ottaa, ottaa yhteyttä ja koettaa saada oppua tilanteeseen? No, joo, kyllä se nyt valitettavasti vähän noin on, että ei ole olemassa semmoista yksinkertaista merkkiä, jonka jälkeen mm. sitten kannattaa soittaa jonnekin tai muuta, vaan, vaan tota niin, niin... enemmänkin justiin niin, että jos itsestä tuntuu epäilyttää tilanne, niin se olisi hyvä puhua. Mm. Meillä on jotain kyllä niin tuolla meidän lapsuussivuillakin, me voidaan varmaan tähän lähetykseen ainakin jälkikäteen laittaa linkkiä kiinni, niin, niin meillä on esimerkiksi semmoinen huolitesti nuorelle olemassa, että siinä pystyy vastailla kysymyksiin, niin kysymyksiin siitä tuota, kodin tilanteesta ja omista tunteista, ja sitten siellä saa vähän niin semmoisia palautteita, että mitä niistä voisi päätellä, mutta hmm. Mutta aina jos niin, epäilyttää, niin ja sitten toisaalta miksi ei? Että mm. jos on tämmönen vähän epäselkeä tilanne, niin ei varmastikaan käy niin, että, että nyt jollekin koulu, koulu, koulussa esimerkiksi tai harrastuksessa tai, tai tota näin, niin että jollekin aikuiselle kertominen nyt aiheuttais sitten jonkun niin nopean epätoivottujen tapahtumien vyöryn, mm. että sitten ei voikaan keskeyttää, että joudun jonnekin Lasten kotiin tai muuta, että, mm. ei, ei, että ne on kyllä aika, aika rankkoja tapauksia, missä lapset on oikeasti aika välittömästi on niin vaarassa yleensä. puhutaan mm. tämmöisistä. Mm. Ja jos sitten toisaalta on vaarassa, niin sitten ehkä pakko miettiä sitäkin, että kannattaako silti olla yhteydessä. Ja silloin tietysti, jos tulee jotain akuutteja tilanteita, niin se ensimmäinen paikka soittaa numeroon. Mm. Jos on siis vaikka väkivallan uhkaa tai, tai että, tai että tai vaikka vanhempi jois esimerkiksi mm. itse tiedottomaan kuntoon eikä tiedä, mitä pitäisi tehdä. Joo. Niin... Mm. Yeah. Mennään kohta vielä vähän lisää tuohon, että, että mistä sitä apua saa ja, ja miten siihen ottaa yhteyttä. Ö, voidaan nyt ehkä vielä tästä tiivistää tosiaan, että, että mitä aikaisemmin ottaa yhteyttä, niin sitä helpommin tilanne voidaan vielä korjata. Eli jos se alkaa huolettaa, niin sitten sit kannattaa vaan mahdollisimman pian. Eli ei kannata jotenkin miettiä, että, että nyt tämän pitää mennä tarpeeksi pahaksi tämän tilanteen. Mm. Ennen, kuin, ennen kuin siihen voi hakea apua. Öö, no, mutta ymmärtääkö se aikuinen, jolla nyt on vaikka se alkoholin kanssa, niin ymmärtääkö se, että siitä on haittaa sille nuorelle? Tekeekö niinku tahallaan? Mm. No, ei se varmaan niin kuin, niin kuin tahallaan vahingoittaa. Mm. Mut siinäkin on varmaan vähän semmoisia järjen ja tunteiden tasoja niin kuin olemassa sillä aikuisellakin, että tota, et jos järjellä pysähtyy miettimään, niin ymmärtää, että et kyllähän tämä varmasti ahdistaa nuorta. Mm. Mut sitten kuitenkin, kuitenkin sitten, ehkä, ehkä, tota, niin, niin, niin ehkä, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, sammaksi ehkä vähän katoaa se sellainen kyky mm. olla empaattinen ja ymmärtää toisen näkökulmasta asiaa. Eli, mut sitten taas, että kun mennään tommoseen asiaan, että olla puhutaan jo niin alkoholiriippuvuudesta ja tommosesta, niin sitten me myöskin puhutaan jo sairaudesta, mm. että tuota, silloin vanhempia ei enää itse päätä tavallaan sitä, että mitä hän tekee, vaan on tietyllä tavalla sairastunut. Mm. Ja, ja se taas tuota, sitä ei voida enää sitä pitää niin kuin jo näin pahuutena tai edes ehkä niin välinpitämättömyytenä, vaan silloin ei vo, ei ihminen ei enää voi mitään, mutta sitten puhutaan kyllä jo niin kuin alkoholismista, eikä, eikä siitä, että, että onkohan että se jotain haittaa, kun vanhempani on jo pari ja jonain iltana viikossa. Että... Ja voiko, niin jossain on tapauksessa aikuinen, vähän niin huijata itteensä sille että ei toi eihän huomaa, että on vähän humalassa, tai jos se ei vaikka vaikuta siihen arkeen, mm. niin en tiedä. Niin, joo, Kyl, joo, siis varmasti on mm. tätä aika tuota lahjakastakin itse mm. niin kuin, mm. eh, mahdollista, mahdollista tapahtua. Mm. Jep. Tuossa juuri vähän mainitsit niin alkoholiriippuvuudesta tai alkoholismista, että, että se on tosiaan niin sairaus. Niin se on ehkä tavallaan sille nuorellekin hyvä muistaa. Ei välttämättä tarvi olla mitään empatiaa sitä aikuista kohtaan. Se varmasti on niin väärin, että, että sitä lasta jotenkin laiminlyödään, mutta, mutta just se, että, että se ei välttämättä enää ole se. Niin kuin, kyse ei ole välttämättä enää siitä, että, että se aikuinen haluaisi nyt jotenkin loukata ja satuttaa sitä nuorta. Että se on hänelle ongelma ja siihen, siihen olisi tärkeää, että saadaan apua kaikille. Joo, joo. aika hyvin kiteytyt, kyllä. kyllä. Että, siinä vaiheessa tosiaan aikuinen ei enää valitse sitä että satuttaako hän mm. perheenjäseniä vai ei, vaan hän ei voi, voi sille enää mitään. No miten sitten, sitten, jos tämä nyt huolettaa, niin kenelle tämmöisestä asiasta voi kertoa, että hei, mulla on semmoinen olla, että, että nyt mun kotona on alkoholinkäyttö menee vähän yli. Kenelle sä ekana suosittelet puhumaan? No oikeastaan, kelle vain aikuiselle johon luottaa, että ei se mun mielestä niin kuin, ensisijaisesti tarvitsee nimenomaan joku ammattilainen olla, vaan että jos mm. voi miettiä, onko lähipiirissä muita semmoisia aikuisia, joille muutenkin uskaltaa puhua asioistaan. Että monilla ne on voi sitten olla vaikka isovanhempia tai jotain tätejä tai tämmösiä. Mm. Joskin näittenkin kohdalla on aina mahdollista, että, että siellä myöskin kielletään, että perheessä tai suvussa olisi tämmöistä ongelmaa. Että. Mm. Mutta sitten entäs koulussa? Että että nyt on sitten oma, omassa käynnissä semmoiset aikuiset, joihin joten saakin luottaa tai jotka, jotka niinku vaikuttaa siltä, että tuota nyt kiinnostaa vähän oikeastikin mun asia. Mm. Että, tuota, Kyllähän niinku aikuisessa ja ammattilaisissakin on hirveästi yksilöllisiä eroja myöskin, mm. että tota siksi on niinku vaikea, vaikea niinku sanoa varmasti, että jollekin vaikka kuraattorille kertäminen auttaa sinua aina, että, mutta Anteeksi, Joo, niin, että, tata, jos tuntuu vaikealta ottaa puheeksi jonkun aikuisen kanssa, niin en mä tiedä voisiko kynnystä kertoa aluksi kaverille, mm. ja sitten mennä hänen kanssaan vaikka mm. Kyllä, tämä on syvä kommentti ja tuota kyllä tapahtuukin. Että, mm. Tuota, mm. että vaikka se on vähän semmoinen vitsi, että, vitsi niin kuin, että kaverin puolesta kysäisen, niin mm. itse asiassa näissä asioissa tuntuu, että Jonkin verran tulee oikeastikin näitä, että, että kaveri, kaverin tilanne ahdistaa ja sitten saattaa kaveri kysyä joltain ammattilaiselta, että no minne tämä voi viedä niin juttelemaan asiasta. Ja. Hmm. Jep. Eli ehkä eka askel on se, että kertoo vain jollekin luotettavalle henkilölle. Hmm. Se on varmasti tärkeää. Miten sitten, jos sieltä koto tulee sellainen paine, että tästä nyt ei saa puhua ja muuta, niin Onko sillä lapsella nuorella oikeasti silti oikeus, oikeus puhua asiasta, jos se häntä ahdistaa ja jos siitä on huonoa? Ehdottomasti on. Meillä kaikilla oikeus siihen kokemukseen, mikä meillä on, ja puhua mm. niistä tunteista ja niistä kaikista vaikeistakin asioista, mitä me itse koetaan. Sitä ei omista kukaan muu, ei vanhempiakaan. Eli se on hyvä muistaa, että, että vaikka sieltä tulisi jotain, vaikka sieltä että tästä asiasta ei nyt puhuta, mm. ja ajateltaisiin, että se on vain perheen sisäinen juttu, niin jos se. Jos se ahdistaa, niin sit siitä täytyy puhua. Nii, ja se joo, musta, on itse semmoista, toi jos kielletään mm, siitä jep. puhuminen, niin silloin kaikki ei ole ihan ok. Öö, no miten sitten mainitsit, että öö, luotettavalle henkilölle puhuminen, ehkä koulusta joku, mistä muualta sitten saa apua ja tukea tämän asian kanssa kamppailuun? No sitten on meitä, tota, meitä tietysti niin kun koko Suomen tasolla niin laajuudessa, ja kaikille mm. suomalaisille nuorelle toimivia toimivia tota, ainakin järjestöjä. Eli tota, meillä on tosiaan sinne lapsuus.fi-sivun kautta meillä on siellä nuorelle alue nuorelle-niminen niin oma alueensa, missä, minkä kautta löytää esimerkiksi niin kuin keskusteluapua. Kyllä, mutta sitten on niin kuin poikien puhelin Mannerheimin lastensuojeluliiton Totani, niin, niin. Onko siellä nettiä ja puhelin nykyään kanssa ja sitten on sekasin chat nuoremmille apu-chat, paljon niin tämän tapaisia. ainakin on, kun niissä ni niin nimettömästi voi mennä ja netissä ja niin ainakin pystyy sitten ihan rauhassa niin kuin kysellä mm. sitä, että no onko tämä mun tilanne nyt se että, että kannattaisi oikeasti kertoa jollekin. Ja mm. yep. että se on, vaikka mä nyt väitän, että näistä ikinä olisi, niin Ihan tosi helppoa ottaa puheeksi ekaa kertaa, mutta kuitenkin aika hyviä vaihtoehtoja tota, ei varmasti aiheuta on lisää ongelmia, että tulee jonnekin meidän tai teidän mm -hmm. tai muiden mainittujen niin kuin chattiin vaikka kertomaan. Ja sitten voidaan miettiä, mikä on se seuraava askeli. Ja sehän mm -hmm. on jo tosi iso askel, jos tulee niin kuin meillekin. Se on. Mm -hmm. se on hyvä. Joo, tota, laitaan ainakin tonne YouTuben deskiin linkkejä, mistä saa apua ja mistä löytää lisää tietoa, niin sieltä voi ainakin kuulijat käydä, käydä sitten niitä bongailemassa ja varmasti tärkeintä on se, että pääsee ainakin jonnekin ja sitten sieltä just osataan ohjata eteenpäin. Joo, mutta kyllä mä ehkä vielä tähän puutun, että, että se on tosi niin kuin iso ja hieno juttu, kun tulee juttelemaan, eikä sitä kannata pelata. Hmm. Mutta se, että, että se on askel, niin se ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että tästä alkaisi tosiaan joku polku, joka hmm. sitten johtaa niin aina ainakin syvempään ja Ho jonnekin hoitoon tai jotain sellaista. vaan niinku... Esimerkiksi tos meidän lasnelapsuussysteemissään on ollut niinku monia nuoria, jotka on saattanut niinku pari vuottakin olla siinä niinku, hmm. että käy vaikka jossain meidän ja sitten sitten tota niin, niin sen jälkeen tapaamassa meitä kuin niinku yksilö kahdenkeskisessä chatissa aikuisen kanssa ja pari vuotta saattaa mennä ja sitten saattaa se tilanne jotenkin silleen vähän ru ruveta helpottamaan että et no, hei että nyt muutin omilleni täällä ja että mm. kyllä tässä nyt jotain ja sain itse asiassa terapeutinkin ja, niin sen, että tota. Ei se niinku tavallaan siis, että tulee vaikka nyt täm, tämmösen järjestön niinku chattiin niin johda siitä suoranaisesti heti jonnekin. Mm. Mihin mitä ei halua tai mikä ei epäilyttää. Mm. Jep, oikein just hyvä, että, että, että se voi olla vaan just sitä keskustelua vaikka sille nuorelle, että se voi olla vaan tosi hyvä, että saa jaettua niitä omia ajatuksia. Se ei välttämättä suoraan tarkoita, että nyt jotenkin vaikka sut huosta otetaan tai mitään muuta. Mikä on ehkä semmoinen, että just jos vaikka lastensuojelu mietään, niin se on varmaan semmoinen, mistä ihan hirveästi tiedät että mitä siinä tapahtuu. Hmm. Eli, eli sitä ei ehkä kuitenkaan kannata pelätä, että, hmm. että nyt jos mä sanon jollekin yhdelle tyypille tästä asiasta, niin sitten alkaa joku jäätävä polku, joka loppuu sitten jotenkin tosi ikävästi. Hmm. Ei siis, no voisi kääntää tuon huostaanotto lasten hmm. niinkin päin, että tosi paljon ahdistaa kotona ja ajattelee, että haluaisi haluais täältä pois, hmm. niin se on silti aikamoisten työn takana aikamoisten vaiheiden ja aikamoisten selvitysten jälkeen, että pääsisi niin kuin pois. Ja sinne pitäisi olla aika vakavat perusteet, että, hmm. että tosiaankaan ei kyllä heilahda jonnekin lasten kotiin ihan tosta vaiheessa, hmm. jos tota kertoo jonne, jonnekin. Ja sitten se on varmaan myös sekin hankaluus, että näissä tilanteissa joskus, niin tavallaan kun se nuori tarvitsee sitä apua ja tukea ja sitten toisaalta taas se aikuinen tarvii sitä. Että... Hmm. Kyllä. Kyllä, eli ainakin keskusteluapua on semmoinen, mitä, mitä varmasti tekee hyvää ja mitä on helposti saatavilla, eli se kannattaa matalalla kynnyksellä hakea, jos, jos omassa kodissa alkoholi tai muuta asiaa tahdistaa niin siitä saa ja pitää puhua, helpottaa kaikkia. No mitä sitten, jos se huolissaan vaikka kaverin kodista, että millainen tilanne siellä on, niin mitä te suosittelette siinä tilanteessa tekemään? Oikeastaan varmaan aika samat, samat näin. Tota... Et jos netin kautta haluaa, haluaa tota saada vähän asiaan joltain aikuiselta arviointia apua, niin nämä samat esimerkiksi järjestöt. Mm -hmm. Mutta kyllä mä oon kuullut, että koulumaailmassakin tota tapahtuu, että, huo, että puhutaan jollekin, jollekin tota itselle läheiselle opettajalle tai, tota, tai muulle kouluhenkilökunnalle, terkkarille tai kuraattorille tai niin, että, että pelottaa tai huolettaa jonkun. Kaverin tai koulukaverin puolesta. Tai vois, ja sitten varmaan niinku, siis omille vanhemmille. Totta. Hmm. Se on varmasti hyvä kanssa. Ehdottomasti. Jep. No, kerron vielä vähän, että millaisia, millaisia palveluita teillä lapsuus on oikein, mitä, mitä sieltä saa, millaista apua ja tukea? Joo, no meillä, tota, kun me ollaan vain muutama henkilö, jotka sitä työtä tekee ja palvellaan tavallaan koko Suomeen tai ollaan kaikille suomalaisille, nuorillekin ja aikuisillekin käytettävissä, niin me toimitaan netissä, sen takia ihan... Yeah. Ja tota, nuorille meillä on tarjolla erityisesti äh, tämmöistä kahdenkeskistä keskustelua aikuisen kanssa, joka on meillä yleensä niin kuin koulutettu, siis ammattilainen tavallaan, tavallaan, mutta on meillä myöskin semmoisia kokemusasiantuntijoita, eli, eli tota, aikuisia, jotka on kokeneet Tämän oman lasisen lapsuuden, eli jotain haittoja. Sellaisiakin meidän toiminnassa on. Joo, näitä kahdenkeskisiä chatteja, mutta sitten meillä on myöskin ryhmiä pari kertaa vuodessa, joissa sitten voi tavata myöskin toisia nuoria, ja, jotka on samanikäisiä, jotka elää tapaisten ongelmien kanssa ja miettii samoja asioita. ryhmät on nyt kymmenen viikon kestoisia ja, ja tota niin, niin, sitä rataa. Joo. Sitten taas jos, niin kuin, jos on joku semmoinen yksittäinen asia, mikä niin painaa tai mietityttää, tai on se, niin, niin meillä on neuvontapalveluja, ne voi lähettää kirjeen tavallaan meille mailin me, me, ja tota, niin, niin, saada siihen, siihen meiltä vastauksen muutamassa Joo. päivässä. Sellaiset meillä nyt varsinkin on, että niin, me ollaan kyllä laajentamassa koko ajan vähän vähän tuota systeemiä, että ensi vuoden aikana ainakin esimerkiksi Discordissa Discordissa, tota niin, joidenkin muiden järjestöjen kanssa tehdään yhteistyöjuttuja ja muuta että, mm. että, että, tota, tällä hetkellä meillä on ehkä vähän, vähän niin kuin vanhakantaisia vielä noin mm. kanavat, että mistä nuori voi meitä seurata, mutta esimerkiksi nyt Lassi Solopsuden Instagramin kautta saa kyllä tietoa sitten yeah. Tietoa sitten, että mitä on tulossa oliko se niin, että teihin voi olla niin anonyymisteli nimettömänä? Kyllä joo. Tehtyä. Kyllä joo, että että, tuota, että joissain palveluissa ehkä pitää antaa niin sähköpostiosoite mm. ihan sen tekniikan takia, mutta, mutta sillä lailla, että... että tuota, niin, niin, ei tosiaan tarvitse kertoa itsestä mitään nimiä tai ikia tarkkoja, mitään... No. Me, noita asuinpaikkatietoja eikä mitään, että... Silleen. Joo, hyvä. Samoin kuin esimerkiksi poikeenpuhelimella, niin ihan, ihan anonyymisti voidaan? Joo, tulla. se on madaltaa kuitenkin monilla sitä yhtädeuton pynnystä. Kyllä. Jes. Loppuun voidaan vielä tosiaan todeta, että lapsella on oikeus lapsuuteen ja turvalliseen kotiin. Eli jos siellä kotona on jotain, mistä on paha mieli tai huolettaa, niin apua on saatavilla ja sitä on hyvä hakea. Just esimerkiksi tota lasinen lapsuus tai poikeen on hyviä, hyviä paikkoja, mistä lähtee sitä hakemaan. Yes. Sitten, kuulkaa, meillä on varmaan, tää olen tässä. Kiitos super paljon Janne Takala vierailusta ja kiitos Tommi hyvästä keskustelusta. Öö, ensi kerralla puhutaan sitten vähän miehen mallista ja millainen on hyvä mies. Ensi kerta. Eeverttais hey, moro, toivottavasti tykkäsit uudesta poikasta jaksosta. Heitä alle kommentteihin ajatuksia ja kysymyksiä, palautetta meille, mitä voidaan tehdä vielä paremmin. Palaillaan ensi jaksossa, moro.